يا مرحبا عد ما هبت سيمة الهبوب وعد وقفت منا والناس لبوا بها عند الذي ما يحسب للخسائر حسوب دايم على الجود والقالة ربوبها دايم على لا تربوب يا مرحبا عند ما هبت سيمة الهبوب وعد وقفت من والناس الناس لبوبها عند الدي ما يحسب الخسائر دايم على الجود والكله تربوبها يا مرحبا عند يوم يعرفون الوجوب ولا تحسب لما تصرف من جيوبها أنا العميجاني يا مرحبا عند مركز الشمس ووباب يا مرحبا عند في <تصفيق> وعلى مرتبه يا لنشود تحلوا برا في الناس يا ما الصيف ورعوده اهزمه على الجنوب اولاد اهله الكرم وطيب جا دوبه يقول مهنا انتقدكم وانت الجنوب جنوب بيوتنا الكرم والقطر به هبت نسي ما الهبوب وعد وفايت منه والناس لبوبة عند الدي ما يحسن في حسوب دائم على الجود والقالة ربوبة يا مرحبا عندي يوم يعرفون الوجوب ولا تحسن لما تصرف من الجيوبة على في يا مرحبا عند ما الشمس وضروبه يا مرحبا عند ما يبكي سحابه صوب وعند من زاروا الكعبه وطافوبه متى يقول مرحبا من صافي ياسر الطب مرتبه جابها لا جت معضله تدور بسوق بكره للي حبانه من جميع العيوب طبعي هل الجوز يرجعله تحلو بهل محبه مربع محزمه على الجنوب اولادها اهل الكرم والطيب تجاه يقول مهند تقدم بيوتنا للكرم ما الفرح قصايد شعريه حسب الطلب مواليد ملكه